Погано висипаєтесь? Відчуваєте втому, алергію, головний біль? Нестача свіжого повітря відчувається миттєво. Конденсат на вікнах, пліснява, грибок, шум вулиці. Ліквідуйте причину, а не наслідок. Рекуператор Прана інноваційне та надійне рішення. Прана контролює рівень CO2, вологості та якість повітря. В основі системи – мідний теплообмінник. Рекуператор створює здоровий мікроклімат у будь-якому приміщенні. Мідь – природний антисептик, який захищає систему від розвитку бактерій, вірусів та спор пліснявий. Швидкий монтаж, компактність та смарт-керування дарує здоровий сон, захищає від алергії та забезпечує свіжим повітрям 24 на 7. Все це – прана. Дихай вільно!